فزوا الخوات المعرس وقوموا صفين واستقبلهم شاركهم هناهم وشاقلو الشله لهم وتلاحين وزغردوا يا اهل الفضل شاركوهم هناهم وشاغلوا اهلهم والتلاحين وزغردوا يا اهل الفرح في لفهم عايشه دلال الا يا قمره الزين الله يهنهم بفرحه اخوهم يا مرحبا واهلين فيكم واهلين يا قمره بنور تضوي مساهم في طالتهم هبه وحقهم يتباهون اشتركوا سنين وصفهم ومستواهم بنات الشيوخ عز وصلاطين وخوات الرجال اللي يشرف لفاهم بنات الحساب والاصل من الحق متهى يا شامي يا نسل الرجال العربين يلي في عونك فارق عن سواها واختامها يسعدكم الله بكل حين وفراحكم طول السنين